Hei, tanken min med denne filmen er flere funksjonaliteter. Det ene det er at jeg har lest en artikkel, Notes on Notetaking Review and Research on Insight for Student and Instructors. En artikkel av Michael Friedman fra Harvard, som er skrevet i 2014. Samtidig som jeg går gjennom innholdet i denne artikkelen, så har jeg tenkt å vise deg noe om hvordan jeg tar notater selv i notatprogrammet OneNote. Det jeg har gjort, jag har gått på Sett in och så har jag gått på filutskrift och så har jag satt in den artikeln in i OneNote. Akkurat på samma måten som jag kan göra detta med en PowerPoint, där jag sätter den och så får jag PowerPoint-bilden ner på vänster sida sånn så som artikeln här och så för jag mina egna bearbetade notater till höger. Det jag vanligtvis vill gjort, det är att jag ville gått på på Sett in og så vil jeg gått på Spill in video, og så vil jeg ha lagt video videofila der jeg forteller til meg selv vad jeg har lært øverst til høyre. Det er mitt beste studietipp som regel, det å self-explanation, det å forklare til deg selv vad du har lært. Men nå skal jeg vise en praksis som jeg ofte har, det er nemlig at jeg går gjennom artikkelen etterpå, og så forteller jeg høyt til meg selv hva jeg har lært. For orden skyld, nå har jeg akkurat lest artikeln, ført notater, og så har jeg ikke gått igjennom etterpå for å vise dette så autentisk som mulig. Nå velger jeg å gå over i storskjerm når jeg skal jobbe meg gjennom den artikeln, som er en relativt lang artikel og som er en research review, altså man går gjennom tidligere forskning innenfor vad er lurt i forhold til notater. Nå skal jeg prøve å fortelle det høyt både til deg og mig meg, og meg spesielt for min egen læring vad är det jag lärt av den artikeln och vad som är viktigt i den. Och da går jag nedöver och här kommer det i starten av artikeln så kommer det en del eh, tips till vad man ska tänka på om man deler det in mellan vad som är för studenter och för instruktörer, lärare. Och hvis vi går först på studenter då. Så ska jag försöka översätta till norska istället för att läsa på engelska som jag som desslektig är ganska dålig på. Eh, og det første tipset det er å ikke skrive alt, eh, det vil si at eh, hvis du prøver å skrive alt læreren sier så klarer du ikke å få kognitiv eh, kapasitet, så altså kunskap til å faktiskt høre og bearbeide det foreleseren sier. Og så en liten digresjon for mig nå kommer det snart ny teknologi i OneNote, det programmet jeg bruker nå, som kan ha en funksjonalitet der du får alt læreren sier i løpet av forelesningen transkribert inn i OneNote oppe til høyre, og da slipper du på en måte å i hvert fall skrive ned det læreren sier. Og hvis du da i tillegg har powerpoint presentation så kan du bruke mer tid til å høre på og bearbeide det læreren sier. Så er det neste punktet her, nummer to, og det er se på notatene samme dag. Det som jeg ofte bruker eksempel på, ska skal vise lengre nede på The Forgetting Curve, at det er väldigt viktig at repetisjonen av fagstoffet, den må skje så raskt som mulig, for jo lengre tid det går, jo mer glemmer du. Och så kanske til det viktigste punktet som jeg drar ut av dette her, som jeg har blitt väldigt opptatt av selv, nemlig det testing-effekten. Det at det å lese og teste sig selv, eller teste sammen med andre, er såpass mye mer fornuftig enn å lese gjentatte ganger. Hvis du leser for exempel stoffet tre ganger, så lærer du det mye dårligere enn hvis du leser stoffet og stiller spørsmål til deg selv. Så kommer jo en ting som jeg er veldig opptatt av, nemlig håndskriftsnotater eller tastaturnotater, og jeg med vilje valt å skrive tastaturnotater fordi at den artikeln her har skrevet i 2014. Og den den kommer på en måte ikke inn på den muligheten som jeg holder på med nå, nemlig dette med multimedianotater som jeg personlig har veldig tro på, for å komme raskt tilbake senere hvis du skal repetere dette her. Og det er jo viktig i forhold til det med notater her, det sier at det er viktig med repetition over flere ganger. Så vad sier denne artikkelen da, nå skal jeg ikke prøve å bli av hva jeg mener selv, jo, den sier at eh, håndskriftsnotater, at eh, på en måte notater, det er bra det, eh, spesielt fordi det går raskere. Men du får ett problem i forhold til det at du får flere distraktioner altså ting som forstyrrer deg i prosessen. Eh, for exempel meldinger som kommer opp eh, på skjermen, og så videre skal komme tilbake til, mer, til det etterhvert. Så har vi eh, det som jeg har kallet sørt for, for double curse, altså fra Kruger-Dunning-effekten, nemlig det at studenter ofte overvurderer egen kunnskap. Eh, og det er dette punktet som jeg føler forfatteren prøver å si, det er at når du hører ting i timen, så kan det bli veldig lett å si at du tror du kan dette her. O derfor så skruller tempo på notatene, for du overvurderer egne kunskaper og det gjør studentene veldig ofte. Så tips er her egentlig, for det om det høres lett ute i timen, ta notatene likevel, for når du sitter her på egenhånd etterpå, så kan det bli vanskelig å gjenskape disse kunnskapene. Så, eh, bare for årenskjøl, jeg leser jo kun mine egne notater her. Jeg leser det borte til venstre, men jeg har med det for dere andre sin del eh jag prövar att förklara detta högt nu i förhållande vad jag ser av de korte egna notaten jag har. Eh så får lärarna, instruktörerna, vad ska de tänka på för att det rätteliggä på best möjliga måten, så att studenterna ska kunna ta notater på best möjliga mode. Då måste man förklara policyn för notattagning väldigt tidlig i studiet. Altså, Fortell litt om hvordan man legger det opp. Velger man for eksempel å gi fra seg PowerPointen på forhånd, det er en veldig viktig greie. Eh, Til og med at man at lapptoppene får være åpne og ta notater. Jeg mener at det ikke er et valg i dag, det kan du ikke styre på en måte, selv om noen mener det. Nå kom litt for mye om mine egne meninger inn igjen. Eh, men det som er viktig fra artikeren da, det er at policy forteller hvordan rutinene kommer til å være, slik at studentene kan legge opp notatene sine etter det. Så er neste punkt, øh, øh, førestoff til lesing. Eh, man sier att personlig så har jeg en tendens til å gi frem meg presentasjonen like før jeg skal holde presentasjonen, for jobber veldig tett med en frem til jeg skal holde et foredrag, men här sier man egentlig at det er veldig lurt å gi studenten den etter forrige time, hvis du klarer å være så forberedt. For da kan de bruke presentationen som, eller notater, eh, som et utgangspunkt for eh, å lære sig stoffet, såkalt förelesing, før du kommer til undervisning. Statistik sier oss, når jeg er på siden av bruker min egen kunskap. statistik sier oss at veldig liten del av studentene faktisk gjør det. Så eh, jeg har skrevet her, men skjer det? Eh, og så sier man også at eh, man ikke må gi for mye stoff. For da tror kanskje studenten at den har all informasjonen, og dropper vårt undervisning. Ja, der er jeg jo litt uenig personlig igjen da, for jeg tenker at hva er det viktigste at studentene møter opp i forelesning, eller at studenten lærer? Vi studentene på en måte velger å tilegne seg dette på egen hånd, så må det være studentens valg. Studentene er ikke der for å tilfredsstelle meg som lærer og verdestede av min, det viktigste er at studenten lærer. Det var subjektiv kommentar igjen, vi går videre til punkt. punktet de studenten å skrive notat i eget språk, og jeg skriver å ikke kopiere ditt språk. Det handler om at du skal prøve å få i gang kognitive i hodet med notatene. Det vil si at hvis de bare kopierer det du sier, så bearbeider de ikke så mye. Da blir det en bare sånn hjernedød transkriberingsaktivitet. Men i det øyeblikket de skriver med sine egne ord, så er det i gang med å bearbeide denne prosessen. Og så er det siste punktet, skjematenkning. Altså det er viktig for studentene, og det viktige jobben til læreren er scaffolding, å på en måte hjelpe studentene å sette den nye kompetansen i et skjema, altså i, i, i rute det opp mot tidligere kunskap, slik at det kan klare å koble eh, tidligere kunnskap mot den nye kunskapen som de får nå, å koble dette sammen til kunnskap og, og læring. Eh, og det er på en måte må jobben til oss som lærere å koble dette her. Eh, for det er nemlig veldig vanskelig å lære et stoff eh, hvis man ikke har noen relasjon til dette fra før. Jeg pleier å bruke eksempel med når jeg skulle lære meg kroppsdeler, altså muskler og eller på latin. Kjempevanskelig og skulle lære seg det fra, fra notater, men jeg på en måte ikke engang klarte å lage ordbildene av de latinske ordene, for jeg hadde ikke noen referanse tidligere til latin. Så dette her tipset er jo egentlig kanskje det viktigste take-away fra artikkelen. Dette tips til studentene og tips til, tips til de som skal forelese. Så det er jo veldig viktig. Den kommer i en litt annen form helt på slutten av artikkelen, som en slags oppsummering. Så dette er enda mer kortversjon enn det som kommer i oppsummeringen til slutt i artikkelen. <tøk> nå jobber jeg meg nedover og nå, nå kommer jeg til å eh, prøve å ikke, dere ser at jeg har mye utklipp her, det er når jeg skal skrive artikler selv eller skrive pensum, så er det ofte at jeg har tatt ut eh, deler av pensummet eh, for å kanskje bruke til noe jeg ska publisere. Och det är väldigt enkelt här. du går på, på boka boken i Word och så kan du högerklicka och så kan du välja kopiera text från utskrift. Och så går du ut över sidan här så tar du Ctrl V och så limer du in den. Och nå tar jag Ctrl Z eller för att visa det så är det sånt att ofta så slettar jag mycket av det jag ska ha. Men här eh, kan jag på en måte få ut de tingen av den texten som jag önskar ha då. Nå tar jeg Ctrl-Z, og så tar jeg Ctrl-Z en gang til, og så tar jeg det vekk. Det er det jeg har gjort her da. Jeg har kopiert teksten herfra, og så har jeg tatt det som jeg mener er viktigst av sitatene å ta med hverandre. Og etter hvert så vil de se at jeg har highlightet ord for å, å se på dette. En annen viktig ting her, det er det de sier her i første fotnote, det er at veldig mange av disse tips og triksene som kommer fra all disse artikkmene de har lest, det är baserat på veldig sånn kontrollerte forsøk. Så ute i en ekte virkelighet så sier de at det er ikke nødvendigvis at disse forslagene vill fungere i en skikkelig virkelighet fordi at det har vært for mye sånn laboratorieforsøk messi eh, i disse undersøkelsene man bygger på da. Men vi må jo en hypotese på att det faktisk hjälper. Eh, og så begynner jag å kommentere ting fra pensum som jeg har highlightet. Det er det du vanligvis kanskje ville google out selv, og så har jeg uthevet enda mer ting som, som jeg vil si noe mer om. Og det er at eh, det med at studentene multitasker er negativt. Det med at det gjør flere ting, og det gjør de ofte på PCN, jeg går innom Facebook og så slekker i mail og så videre, disse multitaskingene er veldig uødeleggende, både for læring og for notatføring. Så sier de noe om at det er lurere å høre og forstå, kontra å fortløpende transkribere alt sammen. Riktig nok så er det en del type mennesker, og det ligger til grunnlag på hele greia her, at vi mennesker lærer på forskjellige måter, og vi har forskjellige preferanser for læring. Så her går det frem at eh, noen få, de kan, hvis de skal få gjøre før eksamen og få lese gjennom sine egne massetranskriberinger, så gjør de bedre på sånn 30 dager etter posttester eh, enn hva de som har hørt etter og prøvd å bearbeide små notater. Men for de aller fleste, prøve mer å høre og forstå enn å prøve å transkribere det læreren sier, for da går så mye av, hvis du sier at hjernen er en CPU-en datamaskin, så går så mye av CPU-en til faktisk det å skrive, at det er veldig lite igjen til det å lære. Eh, skal vi se hva jeg sier jeg for här. her. Eh, ja. Eh, Studentene sliter med dette å prioritere hva som skal skrive og forstå fordi at det er en multitasking, och i en multitasking så er det det å høre, skrive, prøve og bearbeide. En av disse aktivitetene må ha hovedfokus. Og det jeg sier, som jeg sa innledningsvis her også, at dette er jo forandret nå øyeblikkelig med teknologi, om du får stemmestyrt skriving på foreleseren, og så får du transkribert hele forelesningen in i samme notatdokument i OneNote, som du kan søke på på. da vil sannsynligvis færre studenter gå for den måten å prøve å allt alt det læreren sier, for han har jo uansett fått lagret dette inne i OneNote. Det synes jeg ikke forvis dere det. Denne tjenesten skulle vært på plass eh, cirka mitt i 2020, og når jeg lager denne filmen så er det på slutten av 2020, og det er enda ikke på plass. Dette skyldes mye av at Microsoft prioriterte Teams og sånne ting i koronakrisen. Jeg går videre. Nå har jeg noe gula ut. Og da ser vi hvor sakte det går hvis jeg skal begynne å lese engelsk. Det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Dere kan mer se på det selv. Jeg prøver å holde meg til notatene mine borte til høyre. Og her er den optimale måten for notattaking. Og da har jeg trekt ut tre ting. Det er organisering, altså organisere kunnskapen, og så er det dette med eh, å ta, teste deg selv eh, og gå gjennom notatene flere ganger. Og der har jeg valgt å lime inn selv dette bildet av, eh, av glemselskurven. Dette med at man repeterer flere ganger, og så raskt som mulig, eh, i forhold til at kompetansen er att kunskapen ska sitte för heltid. Så, uh, which is the op optimal method of note taking? Jo, det handler om att organisera notaterna och teste sig själv i förhållande detta och repetere flera gånger och så raskt som möjligt. Det är i alla fall det jag tog ut av det. Så kommer det en metode som jag i faktiskt känner ju igen från att på barnskolan, men men här uh, har man Här har man det man kallar Cornell Notes och jag valde att göra skärmutklipp för jag klickade på den linken där Cornell Notes och så fick jag fram detta här. Och det handlar da om att Cornell Notes, den är att du skriver stickord, teman, begreper begrepp här borte till vänster och så skriver du en utförande kommentar. Detta drar artikeln fram som den bästa måten att föra notater på, antingen med digital eller om den är analog for den, den blir en sånn der hjelpe deg selv til å teste deg selv. For eksempel å holde over eh, høyresiden eller venstresiden og prøve å fortelle hva dette er for noe. Jeg tenker jo med en gang flashcards, og flashcards kommer senere i eh, denne artikkelen, som en veldig lett måte da å overføre dette her til flashcards. Du kan jo faktisk bare, for eksempel hvis du gjør dette digitalt, så kan du klippe det ut, og så kan du ta en brett idén där du ser den streken på skärmen där musen är nu och så får du ordet på ena sidan och förklaringarna som du allra redan har skrivit i dine Cornell notes den får du väldigt lätt upp på å träcke och pugge och så vidare. Så det dräcks fram här för Cornell notes för att revolutionera som bäst jag har redan sagt. ja så går jag vidare nedover. Så kommer vi jo til dette her med, med pen og papir. Det har jeg på en måte summert nederst her, og her trodde jeg det skulle være mer spennende greier. Eh, eh, så eh, det de trekker fram da, altså det, jeg kommer fram til de positive tidene, men det som er det negative, det er distraksjoner. Både for deg selv. Det nevntes da at det kommer pop-up meldinger på skjermen, och det brukte tankerekker och sånt på den måten. Men det viser sig också att du störr andre i närheten då i klassrum och auditorier. Det visste jag inte från förr. Så det de föreslår som en lösning, för att de menar inte att det är någon lösning och tvinga studenten till locka laptoparna, men att man faktiskt kan dela in klassrum och auditorium i handskriftsområde och PC-notatsområde, så lik att de som ikke vil få distraksjoner fra de rundt seg, faktiskt får en mulighet det. Spennende tanke, det man jeg tenke lite mer på. Så multitasking er negdeltaktiv for notattaking, også for studenter som sitter i nærheten. det at det er igjen dette med forstyrrelser, at man, selv om man gjør det man skal gjøre på skjermen, så blir man forstyrret, at man har en neset titte over på sidemann sin skjerm. Og selvfølgelig hvis sidemannen strider et dataspill, eller hvis den ser på en film, nå begynner jeg om ting som ikke står i artikkelen, så er det selvfølgelig enda større muligheter for distraktion. Jeg husker spesielt en gang som det var en som satt og så på skiskyting eh, skrått foran meg, klarte jo ikke å følge med på undervisningen i det hele tatt, for jeg er jo interessert i skiskytning. Multitasking negativ og negativ for notattakning, eh, så for de studenter som sitter i nærheten, handler mye om distraksjoner, ja, og det har vi sagt nå. Så kommer vi in på, uh, uh, ja, uh, her sier jeg, det tar for lang tid hvis jeg skal lese her nå, tenker jeg. jeg. har ikke highlightet dette med grønn skrift som det viktigste. Här kommer oppsummeringen min, takk, takk, Magnus. Så her kommer oppsummeringen, negativt. Tilgang på presentasjonen før følgelsen kan føre ut av studentene tar mindre notater og skaper mindre koblinger til stilleres kunskap. Altså det er den argumentation til hvorfor du ikke skal dele ut presentasjonen på forhånd. Og en annen ting, det er at de ikke tar notatene i eget språk og får denne bearbeidelsen som var inne på tidligere. Det er på negativt halvdel av i forhold til det som jeg er veldig positiv til da, nemlig å ut presentasjonene på forhånd. Her kommer det de trekker fram som positivt, at studentene får tilgang til pensum før lesing før forelesningen, skaper oversikt over pensum, altså hvordan læreren organiserer dette i PowerPoint, kan også hjelpe deg til å sortere kunnskapen oppi ditt hodet. Så trekker man fram det som jeg har følt på kroppen som du slektekker. Dette her må gi disse notatene det ekstremt nyttige for de som har lærevansker, og mer nyttig for dem enn for andre. Lære studenter å lære nøkkelbegreper og skape koblinger til tidligere kunskap er sagt på positiv halvdel av hvorfor det er lurt med digitale notater å dele ut presentasjonene på forhånd. Så kommer vi igen til distraksjoner. Ulike nødvisningsrom har ulike distraksjoner, og nå er vi over på videre forskning. Og der sier man at det nå har kommet inn nye arenaer for distraksjon når du er online. At du kanskje får andre og større distraktioner, når du står ansvarlig for å strukturele læringsprosessen din selv hjemme. Kanskje ofte asynkront i forhold til hvordan det var når du satt i forelesningssalen. Prokrastinering og andre forskjellelser kan bli veldig mye mer til stede og ødelegge for notattakninga, men det sier de er forsket veldig lite på, og artiklerne er ut i 2014. Ja, så... Eh, course, har du noe å si med oppbygging av kurset i forhold til eh, dette med å kunne ta notater på en fornuftig måte? Uh, og da uh, har jeg ikke skrevet noe begrønt her, sånn at jeg leser litt på engelsk. Uh, during the review of the notes. Ja, det med å, å konstruere og å uh, skrive sine egene, uh, er jo en, en, en viktig greie her. Og det å transformere kunskapen in til dine egene lage uh, lage din egen version oppsummeringene nevner det da spesielt her annotatene trekkes som veldig positivt eh, i forhold til å gjøre notatene. Eh, så trekker det igjen fram dette med å det å føre egne notater og det trekker igjen fram dette med eh, retrieval altså gjenskape kunnskap med å teste det selv. Eh, tester gir studentene feedback, og det er en fordel at det eh, hjelper å eh, revidere kunnskapen i forhold til tidligere kunnskap. Så eh, eh, det er viktigere å teste enn å lese pensum flere ganger, og det har jeg også vært inne om. Dette her er det testing-effekt. Bruk tid på å teste i stedet for re -lesing. Og her så sier man, all through appearing notes into flashcard seems like the obvious reviewing method. Og det er jeg jo i. Jeg vil absolutt bruke fluffflashcard selv her. Men så trekker de også fram at Cornell Notes er selvfølgelig bra. Og så igjen, viktig å repetere samme dag da. Och så er det en gjentagende repetisjon av det som står på toppen, bare enda litt mer utfyllende. Jeg tänker at det er nesten lettere å se de vi gikk gjennom på toppen, enn at jeg bruker tid på vad studenter skal gjøre, hva lærerne skal gjøre, hva vi gjør här? Og til slutt så kommer det en sak som er relativt, relativt uinteressant, da artikeln er fra 2014. Og de snakker om teknologier som LightScribe, Evernote er nødvendigvis ikke så gammelt, men det är noe annet, och så er det Audionote. Så teknologien här er helt aktuelt seglt, og jeg mener att at styrkene for multimedianotater i OneNote er helt overlegende, og er jo synd at denne, som jag oppfatter som en veldig god artikel faktisk da ikke kommer inom på. Jeg tänker jo det jeg har gjort nå er kanskje mitt viktigste måten, self-explanation, jeg har fortalt både til mig og til deg hva jeg lærte av den artikeln Og jeg ser jo til min skrekk, jeg må si det, jeg har snakket i 25 minuter Det var da voldsomt lenge. Så hvis du har orket å se hele den filmen, gratulerer til dig det var mer ment som et eksempel.